Πριν από 17 χρόνια, η 17η Μαΐου ορίστηκε ως παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας και τρανσφοβίας που γιορτάζεται σε όλες τις σύγχρονες δημοκρατίες. Όχι ως μια μόδα της εποχής, αλλά ως στιγμή γενναίας παραδοχής. Παραδοχής ότι για δεκαετίες εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο υπήρξαν ή και εξακολουθούν να είναι θύματα προκαταλήψεων, διακρίσεων, βίας, Διωγμών, ακόμα και δολοφονικών υπεθέσεων. Ενώ άλλοι οδηγήθηκαν στη δυστυχία, την απομόνωση, ακόμα και στην αυτοκτονία. Ως πατέρας, απευθύνομαι σήμερα στους γονείς των ΛΟΑΤ ΚΙΠΛΑΣ παιδιών, για να τους ζητήσω το προφανές, να μην σταματήσουν ποτέ να τα αγαπούν και να τα στηρίζουν. Αλλά και ως προθυπουργό δεσμεύομαι ότι δεν θα αφήσω κανέναν μόνο του σε αυτόν τον αγώνα ελευθερίας και ισότητας. Θα είμαι δίπλα στον έφηβο που δέχεται bullying στο σχολείο επειδή είναι γκέι. Θα είμαι δίπλα στο διεμφυλικό άτομο που δεν βρίσκει δουλειά λόγω της ταυτότητας φίλου του. Θα είμαι δίπλα και στη γυναίκα που στιγματίζεται ω Λεσβία. Για δικές και το μίσος που δυστυχώς ακόμα και στις ημέρε μα υφίστανται αυτοί οι συμπολίτε μας πρέπει επιτέλους να εξαλειφθούν. Γι' αυτό και η προχωρεί γρήγορα στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Ισότητας. Η κατάργηση της απαγόρευσης εμοδοσίας από ομοφιλόφιλους, η συμμετοχή των διεμφυλικών στα προγράμματα εργασίας του ΑΕΔ και η απαγόρευση των λεγόμενων θεραπειών μεταστροφής είναι μόνο μερικές από τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται. Ξέρω ότι πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Η σύγχρονη Ελλάδα όμως έχει τη θέληση, την οριμότητα, την καρδιά και την ψυχή, να καλύψει το χαμένο έδαφος. Κι αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από αυτήν την ημέρα, είναι εικόνα μιας δίκαιης κοινωνίας, όπου ο καθένας και η καθεμιά μπορούν ελεύθερα να είναι ο εαυτός τους. Ευτυχισμένοι. Γι' αυτό και αλληλέγγυοι μεταξύ τους. Γιατί η ελεύθερη χώρα είναι η χώρα που έχει ελεύθερους πολίτες.